Olke tervitud sõrulased ning muud inimesed. Kui ma siis sõrulassid erita, siis keda ma õieti silmas peev? Esitöötas see sõrulased olema need, kes siis õrves elavad need kuhalikud, kes on siis sündin ning see elama jäänked. Mõni on küll minema, läinud, aga mõni on selle vasta ka. ka. On sõrulassi, kes elavad siia umbest suiti ning suuremade pühada aegas ning neid, kes silmas keed teisele linnab sõida. Sõrulased, kes sii Eestima vesikart sõrva peal, sõrve poolsaarel elavad, on ehk juba ammuked mõistend, et meitel on si tegemist mõnevõrra kõrvalise kandi ehk äremaaga. Muidud on õigus nendel, kes sitlevad, et ääremaade peal elu alaloidmine pole majanduslikkus mõttes tasuv mette. Aga terve Eesti riik üle üldse pole majanduslikus mõttes tasuv, ammuks siis mõni saar või poolsaar, olga või Eesti maa keikse suurem. Siiski tasub siin kohal meele tuleta, et nõnda kaua, kuid meite rahvusriigi, Eesti vabariigi, eesmärkisid pole asendud äri ettevõtte eesmärkidega, nõnda kaua sa saaremad valitseda mitte umbest raamatupidamise loogika järge. Ardu aasmeed sitteerides, kui Pariisi jumalaema kiriku kavandamisel oleks järgitud ainult raamatu pidamise loogikat, siis oleks sinna püstitatud puidust parak. Et täeremaad jäävad umbest tühjemaks ning riigid ühte jooni vaesemaks, on nii tse laal kogu Euroopas. Ning sellepärast peaks, et sõrulased isiomasid kogukondasid katsuma püsutsugu ühtsemaks saaja. Kogukondade ooleks saab olema meite elu tasapissi ümber organiseerida ning meitid vilutada ühte jooni piskumaks muutuva riigipooltse jõu ning nõuga akma saama. Loodame ikka paramad ning teeme, mis meite võimuses on. kui titlavad klassikud. Kui sa oled kailast saadik virtsa sihes, äi maksa peed longulasta. Õigupoolest näitas see aasta, et sõrulased võivad ennast südamest õnnitleda, Saame koduks nimeta seda isijäraliku looduse, aja ning kodulooga maalappi ning elada siinsete isimoodi eriliste inimeste keskel. Maailma viimsa aja muutuste valguses Võivad sõrveelu praeerkased miinused varsti tükkis hoopis plussideks käde ära minna. Olge ja sõrulased, kis te siis sõrves elate. Teise korra peetase sõrulaseks neid, kis sõrulasest sündind on. Sõrulasena tuntes see ennast sagedaste juurte koutu. Mõne esivanemad on aegade hakkatusest kuha peal elavad inimesed. Kui itel ta aegade hakkatusest veele sõrulene, siis pole mool mitte mõttes maailma loomine, inimese liigi kujunemine mõnest karusest nelja ajalksest, äga isigid mitte jääaja lõppemine meite maade ning merede peal. Sõrulaste aegade hakatus on nähk see aeg, kui niitsete sõrulaste esivanemad esimest korda selle rõhase maalapi peal oma võrgud kuivama tarisid. Keik, kes sõrves elama hakkand on, on ju seie koeskilt mujalt tuld, mitte siin samas üllestest inimeseks saand. Saaks siis soukse rahval miskid isi oma üks ning ainumas sõrulase mööt olemas olla, 1932. aastal korjas inimese uurija juha naul noorde saarlaste antropomeetrilisi möötusid. Kui niid mineva aasta Tartu ülikooli tudeng Kaisa saarkoppel neid numreid tänapäevasse statistikaga uuris, siis paistis selgest silma, et endisel aal oli sõrve noored ülejäänd saaremast kõvasti mitme möödulisemad. See aeg oli sõrvemalt leida nii suuri kui piskuid, veenisi ning jämesid, pitkade ning lühiste jäsemetega sõrulesi. Äi pole see sõrulane ühe lõuaga löödud ühted. Kangest tumed värd sõrulaste olemasolemist tikkusid kohalikud seletama, milleski sõrver annas madala peele jooskend laivaga. Selle meeskond on puhta ispaanlased, ning need jäändkid peale pääsimist sõrve paigulisteks. Joo, umbes seda sammati on seie jõud, ka see muude möötude mitmekesisus, siit ning säält poolt meredakant. Äi pole need sõrulased ühest seemest sündim mitte. Sõrulase tunne võib südamest kasuda ka siis, kui kidad esivanematest pirege isegi, et Olge teritud te sõrulased, sõrulasest sündind olete. Ning võidud on sõrulased need, kis sõrulase järgi elavad. Sõrvekultuuri kannab iga üks, kes räägib, mõtleb, elab ning on sõrulase kombel. Mõnel on see kultuurikiht nii paks, et muu ilmali näeb saadast etta varugid. Mõnel jälle nõnna õhune et pole õieti nähaged. Äh tekib mõnel küsimus, et kui sõrulastel sii oma paks kultuur nõnna kenast olemas on, mis pärast siis seda sõrulase moe järgi elamine nõnna arvaks säändan? Äh, on siin raskust selle sõrulaste omakultuuri kultuuri kandmise Raskus on otsa mõdu toogu. Mõni lugu tundub esit otse välja pääsmata. Koest seda kala ega päiselt võtte kui võrgud tühjad või kui külas noori mehi napist, näib pole ka jõulusokku loota. Teised takistused on ehk veelged keerulisemad. Terve üle maailm maa ilm kannab, teisi riideid, räägib muud keelt ja teeb teisi toimetussi, see muu moed tuleb vastu kodund välja minnes või ka koduteleviisurid vaates. Kodu isi ju ka, palju neid, kes on, kes omal passliku pruudi või peidmise siit sammast sõrvemalt leidend on. Nõndat nii kodu kui mujal, iga sõrulane on ühte jooni nende kahe moe vahel ja muutkud valib otse alateedlikult, on ta selles või teises asjas enam sõrulaste või suuremaailma moe järge. Pailu erinevussi ning valigukohti on üsna selgest näha, kui mõistad umbest vaadata. Keeta söömaks tuhlist või makkarona. Sedagi pidi juhtub, et muidu muulma kultuuris jehes eland inimene kuuleb anaema või naabrigäest või sõrulase aabitsest, miskit sedist, mis sõrulastel omane, ning saab siis sõrulase või muu maailma mae järge olemise vahel valida. Teise korra juhtub soukest asja päris sõrulase enesega ka. aridusele toetudes saab nii sõrulane, kui muu inime otseteedlikusid valikuid teha. Keik erinevused sõrulaste ning muu ilma kommete vahel ei ole ega ühele märgatavad mitte. Foneemide ning grammatiliste konstruktsioonide eristamine võib jääda lingvistilise edevalmistuse ta, ning siis võib inimene sõruluse moodi olla ilma oma teedmata ning tahtmata. Paramad teedmised oma põlisest kultuurist andvad nii sõrulastel kui ka teistel isi oma kultuuri kandjatel vabaduse oma esivanemate moe järge elada või sellest kaugele pida. Ähk oleks sõrulastelgi, et aeg laste, setode, mulkide, võrokeste, muhulaste ning teiste eestima uhkate kantide eeskujul meite isi oma kultuuri alast andmakata. Kui keske sõrulassi on normaalne sõrulaste moodi olla, süüa tuhlist ning käia sokipõisel, siis muu maailmasehes elades võib pirm kergest sihanduna tunne tulla, et sõrulase moodi olemine on vale või kudagit sande. Ning isegi, kui see sõrulase moe tundub isiomale väärtuslik, ega pidi kallis ning kena, siis ikkagi nõuab sõrulase kultuuri kandmine julgust ülejand maailmast püsutsugu erineda. Sedati ei juhtu mitte umbest laias maailmas, siin samas, Sõrveskid võib sihandisse kultuuride kogupõrkese sattada. Tahtmine mette sõrulane olla on iganes kõva ning pitka traditsiooniga. Siis tõmmatas see sõrvema piir omast kodust ikka edala poole, nõnda, et piiri jääb normaalsesse maailma. Enne sõa et sääre inimesed teed end rääkida, sihand see pisise moijuga ning pire nöökamissi, kuidas jõululauba olla Karuste küla perenaine aknast näind, et üks regi läinud maja poole. Käratand siis peremihele. Vanamees, nüüd on tiidus! Sõrulased sõitvad juba kirkku! Kui saab tee siis Karuste küla, siis saab Sääre külas tervenisti neli kilometri põhja pool. Sääre rahvas oli keige ilma jaoks sõrulane. Ning see aegade hakatusest peele kantud sõrvekultuur on keda tänam ei sõrulaste ega ka muu ilma silmis miskid väärtus. Maailm on ikka muutumise olnud. Kummalisel kombel on niidsel mitmete sõrulaste ning mitte sõrulaste jaoks enamki veel. see meita isi oma moe, sõrve rahvakultuur, sõrulaste keikse kallim vara. Olge teritute sõrulased, kes te sõrulaste moe järgi elate. Koht ning inimesed ning kultuur tegad kogu põhimse terviku, koes keik kolm osa ühe teisele tuge andvad. Sihandsel inimesel, kes on sõrulane keige kolme tähenduse järge, kukub sõrvekultuuri kantmine välja kenast ning loomulikult. Seda isegi siis, kui see ega pidi sõrulane kannab ka auvärtsed traditsiooni. Keigest ingest sõrulane mitte olla. sammas umbest ühe või ka mitme elemendi vajak ei väliste sõrulaseks olemist mitte. Umbest, et sedati saab püsut teisemaelise soosti, kui ehk hakatuseaegas. Ehk annab selle niitsaa mitmekesisus meitel maailma muutumisega toimetulemiseks võimalusi veel juurdeged. Sõrulased ning muud inimesed. kena teristeitele. Head uut aastat!